Hola! He vingut a Salou a fer uns encàrrecs, mireu quin passeig més xulo. El que passa és que eh, estic buscant l'oficina de Correus, que m'han dit que estava per aquí, i jo no veig res, no, no tinc ni idea d'on pot estar. Així que no sé, mira, preguntaré que aquesta noia què passa per aquí, perdona? Sí, una pregunta? Sí, diga. Mira, és que m'han dit que l'oficina de Correus estava per aquí, però no, no la veig. Saps on és? Sí, a veure que pensi. Eh, mira, has de seguir aquest passeig sí. fins que trobis una plaça. Llavors, segueixes recta. dos carrers a la dreta, d'acord? Trobaràs una plaça. Tires tot recte, dos carrers a la, a la dreta, tires tot recte fins que trobes una plaça. Eh, des d'aquesta plaça, a l'esquerra. Quan arribi a la plaça, eh, giro a l'esquerra. A la dreta. A la dreta. Giro a la dreta. Quan veges la plaça, tires dos carrers rectes. A veure què pensi. Tires eh, recte i el segon, el segon carrer, a l'esquerra, segueixes recte també per allà, està molt a prop. Tires eh, tot recte i trobaràs una estàtua de color vermell. Vale, entre l'estatua de color vermell i el semàfor, allà trobaràs la oficina de correus. Aleshores, he de seguir recte per aquest passeig. Uh -huh. En el segon carrer... Eh... Abans trobaràs una plaça. Trobaré una plaça. Sí. Trobaràs una plaça. Sí, tira, no? Tires eh, tot recte. Després de la plaça, eh, giro a la dreta, no? A l'esquerra. Segueixo caminant. Eh, he de carregar el carrer. Sí. Trobaré una estàtua de color blau. Sí, que trobaràs una estàtua de color vermell. Una estàtua de color vermell. I, aleshores, entre l'estàtua i el semàfor està l'oficina de correu Exacte, sí. Perfecte. Ah, i una, i una altra cosa. Una altra cosa. He de treure diners. Eh, saps si hi ha algun caixer automàtic per aquí? A veure, diria que està al costat de l'oficina de Correus o bastant a prop. Vale? I Quan surtis sí. de l'oficina... A mà esquerra, eh, a dos carrers de, de, de l'oficina de Correus dos i a, a mà dreta. Ah, Allà trobaràs un banc per treure diners. No, no, no és gaire lluny. Ah, i ja que estic he pensat que podria anar a la platja. Saps eh, on està la platja? On és? Home, aquí la tens. Ostres, és veritat! Doncs mira, després dels encàrrecs anirem a fer un cop d'ull. Vinga. Doncs moltes gràcies. Que vagi bé. Que vagi Adeu. bé. Adéu-siau. Em sembla que m'he tornat a perdre perquè estic en un pàrquing i aquella noia no m'ha dit res d'un pàrquing. Així que potser hauria de tornar a preguntar. Ah, no! Mira, ja ho he trobat. Aquesta és l'oficina de Correus. Vinga, anem a enviar la carta.